بالاساس بالاساتذه الاجلاء ونرحب كذلك بابنائنا وفلذة اكبادنا ونرحب بالاباء والاولاد والأب... ديالنا ديال, ديال ديالنا اللي من الكبده ديالنا لحقيقة حقيقه كنشكر الوالدين ديالهم اللي القران وهذا الشيء كيدل على انه حفظ القران من ضروري في الحياه اذا أه حتى لا اطيل أشكر كذلك اللجنة التنظيمية اللي سهرت على هذه العملية بجدية وحاولت تستمر يستمر هذا المهرجان اللي كان أنا مهرجان هي دورة بين حقيقة شكرا للجميع شكرا لكل من ساهم لا من قريب ولا من بعيد من سلطات ومجلس ومجلس إقليمي ومحسنين بكل صراحة كنلقاو الترحاب شكرا للأساتذة على تلبيه الدعوه ديالهم وننطلق ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته تفضل